Катер на повітряній подушці виїжджає на лід, дістається до місця проламу. Така гідромашина може пересуватись і по суходолу, і по воді, і по кризі. За допомогою повітряної подушки катера... ...рятували постраждалого в ополонці, під'їхали до нього, під'їхали, подали кінець Олександрова... ...вийшли на берег та передали медикам. В зимовий період, коли холодно, рятуємо людей». На пляжі «Стрілка» в оперативному штабі моделюють різні ситуації. Варіанти та умови надання допомоги умовним потерпілим. Зараз всі вони в спеціальному спорядженні. В реальній ситуації гідрокостюми є тільки в рятувальників. «Перша вправа було рятування а, за допомогою дош та а, рятувального пристрою Соломинка. А, друга вправа – рятування за допомогою дош, але з послом ланцюга». Тобто декілька бійців, з'єднані між собою Мотузкою, добираються до людини, яка потребує допомоги. Всіх, кого дістають з крижаної води, передають медикам або людям, які обізнані в наданні до медичної допомоги. Товариство «Червоного Хреста», яке і займається подібною підготовкою, також брали участь в цих практичних навчаннях. Обмінятися знаннями, говорить Ілля Гага. Їм це може допомогти так само, як і в принципі, іншим людям, просто у повсякденному житті, навіть якщо вони у цей час знаходяться не на, не на службі. Тобто, якщо в них немає при себе ніяких там, мотузок і там, лиж, як вони показують, щось такого. Тобто, у повсякденному житті. Спільні дії, злагоджені, Я рахую, що задача, яка сталася сьогодні викладена, так, загін готується до купань людей на водохрещі. Для пірнання у крижану воду є спеціальні місця, але користуються ними не всі. В 2022 році смертей на льоді не зафіксовано, розповіла речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Ілляна Пацюк. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.